В Хмельницькому попрощалися з двома військовослужбовцями, які добровольцями пішли на фронт. В обласному центрі побільшало безпритульних тварин, які заходи запровадять у місті. Повертають кошти. У Чемеровецькій громаді благодійники компенсують гроші за оренду житла певним категоріям переселенців. 52-річний військовослужбовець Володимир Рибак пішов на війну з 24 лютого добровольцем. Односельчанка Оксана каже, він був патріотом своєї держави. Володю знаю з дуже Чудової сторони він був чудова людина, чуйна, добряча. А захисником ще змалочку пам'ятаю, він не дав дівчатам бідати нікому в селі. Взагалі, і батькам дуже завжди допомагав. Такого дня не було, щоб він не приїхав, мамі татові не допоміг. Скрізь він перший був і в любові, і в радості завжди він був.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 у нас трох дівчат в Печериці, а самі десь в обхід пішли, там можна пройти. Ми поки лізли, лізли, нас обмастили глиною, сілицям в нас були в глині, це було освячення. Однокласниця Наталія згадує останню зустріч випускників. Цей рік ми не спілкувалася, але два роки тому ми святкували у нього вдома, зустріч випускників. У нас було небагато компаній, от вона зараз там.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 Загиблий захисник України Анатолій Горбаченко з Деражнянщини до повномасштабного вторгнення був інженером-конструктором і закінчив військову кафедру. Разом із сестрою військовою лікаркою Ларисою Горбаченко з 2015 року проходив вишколи в добровольчій організації парамедиків-госпітальєри. В перші дні повномасштабного вторгнення добровольцем пішов на фронт. В зоні бойових дій спочатку займався евакуацією поранених з поля бою, пізніше приєднався до збройних підрозділів, загинув в піск поблизу Донецька 28 серпня. Мати військового, теж Лариса, пригадує, в останні години свого життя син був в гарному настрої і обіцяв, перемога буде за нами. Мам, тут так класно пішли хайбери на них. Він такому хорошому настрої був. Мам, все буде класно, ми все одно їх переможемо.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 Він послушний був, він, може, там боявся по криші лазити, війнушки грати на кріші двохетажного дому. Обичайно вона організовувала, тоді я пішли і буду собачу, значить буду собачу, на крішу, значить на крішу. Він був як інженер-конструктор,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 Я кажу, це обов'язково. Нам дуже треба інженера на штаб. Я не стала перечити, мені треба було просити їх. Мені треба було просити їх, їхати. Я хотів казати, щоб, щоб лишили їх. Ну, як мені син казав, він любив дуже історію. Дуже любив історію читати. Каже Толя якось...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 Повір, кажу, ми їх вважаємо звідси, вони тут не були. Станом на 15 вересня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 53 тисячі 850 російських військових. Противник втратив 2193 танки та 4682 бойові броньовані машини. Збройні сили України знищили 1295 артилерійських систем, 311 реактивних систем залпового вогню та 167 засобів протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 250 літаків, 908 безпечників, пілотних літальних апаратів – 215 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн – 3522 одиниці. Спеціальної техніки – 120 одиниць. За 204 дні повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 15 кораблів та катерів, збито 233 крилаті ракети.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 Собаки, коти, як кажуть, нам збільшили популяцію в місті Хмельницькому. Тобі на дуже багато е, котів появилося.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 Я, яка показує показує той Харків, я просто 80-річна Марія Чернова, жителька Харкова, плаче, коли згадує рідне місто. Та Салтка сільська більше всіх постраждала. І в наш дім влетіла ракета.